У відео широко обговоримо подання або не подання форми 20 АП, тобто про місце здійснення діяльності. Обговоримо практичні нюанси, кому можна подавати, кому можна не подавати, які ризики та штрафи за це можуть бути. А також обговоримо деякі практичні речі, як подавати форму 20 АПП. Наприклад, якщо ви працюєте з коворкінгу, чи з дому, чи з кафе. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Відео точно буде корисне для всіх фопів та юридичних осіб. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда із восьми професіоналів надає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 Коли ви здійснюєте свою підприємницьку діяльність на основі якогось майна, яке підлягає реєстрації, наприклад, земля, нерухомість або автомобілі, вам про це майно додатково потрібно повідомляти податково. Причому це правило про повідомлення податкової про здійснення діяльності на основі якогось майна, воно актуальне як для ФОПів, так і для юридичних осіб, незалежно від системи оподаткування, як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування. Причому не залежить, чи це майно вам належить на праві користування, власності чи оренди, на всі випадки і всі способи володіння май... Майном, цю форму потрібно подавати. Якраз для технічної реалізації можливості подати в податкове повідомлення про майно на основі якого ви працюєте, існує форма 20 ОПП, якою якраз ви списком повідомляєте майно, яке ви використовуєте в підприємницькій діяльності. Знайти форму 20 ОПП та подати можна через електронний кабінет платника податків. Для цього треба перейти в меню ведення звітності, обрати рік, в якому ви знаходитесь, наприклад, 23-й, місяць, в якому ви знаходитесь, наприклад, лютий, і нажати кнопку створити. І в категорії Далі обрати F3, запити. Після цього переходите на орієнтовну сторінку, так третю, і там буде якраз повідомлення за формою 20 ВП, там ви його знайдете. Тобто, як ви зрозуміли, повідомлення 20пп дає податковий перелік майна, на основі якого працює ваш бізнес. Нерухомість, земля, автомобілі, і так далі по списку. Якщо говорити про конкретний приклад, то якщо у вас магазин, то є конкретна адреса, де цей магазин знаходиться, ви про це повідомляєте. Якщо у вас якась оптова торгівля, чи ви маєте склад, ви повідомляєте про цей склад. Якщо ви товари між магазином і складом переміщаєте на автомобілі, то ви повідомляєте про цей автомобіль. Все це повідомляється в податкову по 20ппп. Ключове питання яке виникає при поданні форми 20 ОПП, це те, а що мені буде внаслідок того, що я подав цю 20 ОПП, який є з цього плюсу, що воно мені взагалі дає. Насправді про штрафи та санкції за неподачу 20 ОПП ми поговоримо трошки далі, а зараз я обговорю з вами три нюанси, які я бачив на практиці, коли без 20 ОПП фактично не обійтись. По-перше, якщо ви реєструєте касовий апарат, то технічно процедура виглядає так, що вам потрібно подати форму 20 ОПП про місце здійснення своєї діяльності і за касовий апарат без подання цієї форми неможливо все це пояснюється тим що у фіскальному чеку є розділ в чеку а саме цей розділ про адресу здійснення діяльності і адресу де цей чек вибивається і ця адреса якраз підтягується з поданою вами форми 20ОПП по-друге якщо ви платник ПДВ і не хочете щоб ваші податкові накладні блокували то однозначно вам треба подавати цю форму 20ОПП тому що податкова в разі відсутності форми 20ОПП скоріше за все буде активно блокувати ваші податкові накладні оскільки буде буде розглядати ваш бізнес як фіктивний. До речі, про цю фіктивність бізнесу навіть податково на своєму сайті зазначає, як ви зараз бачите на екрані в новині, де податкове пояснення про форму 20ОПП вказано, що якщо цю форму не подати, то бізнес виглядає фіктивним. Ну і по-третє, те, що ви найбільше любите це фінансовий моніторинг. Як ви знаєте, банки, а та також Нова пошта можуть вас запитувати про те, чи ваш бізнес не є фіктивним, і вам потрібно це підтверджувати поясненням. І якщо ви до пояснення додаєте 20ОПП і повідомляєте те, що ви подали в податкову цю 20 ОП маєте квитанцію 2 про прийняття 20 ПП. то в такому випадку, очевидно, що ви перед своїм контрагентом, банком чи новою поштою показуєте те, що ви законною діяльністю займаєтесь, що ви виконали всі свої податкові обов'язки, і це, звичайно, що позитивно впливає на сприйняття вашого бізнесу. Таким чином, 20 ПП вирішує питання реєстрації каси, обов'язково для платників ПДВ і корисний для фінансового монітору. Давайте зараз обговоримо конкретні ризики: а що буде, якщо подати 20 пп чи навпаки не? Не Я говорю про штрафи та перевірки. Почнемо з ризиків, які вам треба розуміти при подачі форми 20ОПП. Якщо ви подали її, ви конкретно податково проінформували про адресу, де ви працюєте, конкретну адресу, куди до вас можна прийти. Якраз саме подання цієї форми 20ОПП відкриває для податківців можливість прийти за цією адресою і проводити фактичну перевірку, адже в них є конкретна адреса, і чому б не завітати і не перевірити підприємця у форматі фактичної перевірки, де вони можуть, наприклад, перевіряти оформлених працівників дисципліну, робити контрольні закупки і так далі по протоколу. Якщо ви 20 ОПП не подали, то очевидно, що в них конкретної адреси, де ви працюєте, немає. Є лише адреса реєстрації. І звичайно, це певним чином ускладнює проведення такої фактичної перевірки. Тому на це звичайно треба звертати увагу. Що буде, якщо не подати форму 20 ОПП, Нам відповідає стаття 117.1 Податкового кодексу України. За неподання форми 20 ОПП для ФОПів передбачена штрафна санкція в розмірі 340 гривень. Це для ФОПів. Для юридичних гусі передбачена штрафна санкція в розмірі 1020 гривень, і при чому зверну вашу увагу, що передбачена лише штрафна санкція і не має обов'язку усунути порушення, тобто заплатило штраф і порушення далі існує. Проте, на щастя, є певна хороша новина і зі штрафом не все так просто, є хороші новини. Згідно роз'яснення податківців, під час дії воєнного стану штрафні санкції за неподачу 20 ОПП не застосовуються. Все це є підтверджено в інформаційній системі ЗІР податківців. Все це діє завдяки пункту д Прихідних положень податкового кодексу, які ще на щастя не скасували, і цей пункт якраз забороняє податківцям штрафувати вас за неподачу форми 20 ОП. Сподіваюся, що переглянувши мій такий аналіз, ви собі кожен сам прийняв для себе рішення подавати чи не подавати 20 ВП, тому що це ваша знову ж таки відповідальність, і ви це повинні розуміти. А все ж таки, для тих, хто вирішить подавати цю форму, коротко проговорю нюанси, які теж потрібно розуміти. В основному 20 ВП, очевидно, що треба подавати за тим місцем, де ви реально працюєте. Якщо ви, наприклад, працюєте з дому, то Подавайте домашню адресу, але потрібно усвідомлювати, якщо ви подали домашню адресу, то вас можуть позбавити пільги податку на нерухоме майно і донараховувати податок за нерухоме майно за вашу приватну нерухомість. Крім того, якщо ви працюєте з коворкінгу постійно з одного місця, то скоріше за все у вас буде договір оренди, і тоді подавайте адресу 20 ВП вашого коворкінгу. Якщо ви постійно міняєте місце здійснення діяльності кафе, коворкінг інше місце, то в такому випадку зазвичай подавайте домашню адресу реєстрації, і це буде більш ніж окей. Причому також хочу презентувати увагу для платників, які є на спрощеній системі оподаткування, ви коли отримуєте витяг платника єдиного податку, у вас там є місце здійснення діяльності. Так от це місце здійснення діяльності ви можете вказати по території України чи конкретну адресу. Воно на 20 ОПП ніяк не впливає. Все одно окремо 20 ОПП потрібно подавати. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, знажимайте зразу на наступне відео, яке бачите на екрані, де я детально розповів актуальну інформацію про КВД. Впевнений, це відео вам буде корисним. Побачимось в тому ролику.